لما حدا يوثق فيك اوعى تخزله لأنك رح تقتل اشيا كتير حلوة موجودة فيه، رح تعيشه لحظات بتوجع، فيها خليط من خيبة الأمل والندم وحرقة القلب. هو عطاك هالثقة لأنه خلق رابط قوي معك، وشاف فيك الأمان والراحة، وسمح لك تدخل عالمه الخاص وتتعرف عليه عن قريب، وأنت بالمقابل رح تكسر هالرابط وتدمر كل شي حلو كان شايفه فيك. لا ترتكب هالغلطة الكبيرة واحترم هالثقة وقدرها وخليه يفتخر بحاله انه اختار الشخص المناسب الشخص اللي برهن عن جدارة انه كان بيستاهل هالثقة لأنه صادق ووفي وبيلتزم بكلمته